telefoner chleba sa vedám zo jotaram lika da zo Šmálcu, nemám šmalcu plaší myši skovori Nemám šmálcu, nemám šmalcu Uha, uha Tá ívolo musím dať, co dáť V obuča. so nám šmarcu plášim míšičko